أرحبي في ثم اشعلي نار الحضور الفتي كل النظر يا نسيج من الجمال العبي العبي يما العروسه وزينك ما يبور هو الحلا الزين في جعبتك ما هو يقال أرحبي في ثم اشعلي نار الحضور الفتي كل النظر يا من الجمال هلعبي يما العروسه او ما يبور هو الحالة والزين في جعبتك ما هو يقال ارحبي بالحفل ثم اشعلي ارحبي بالحفل ثم اشعلي اشعلي نرى الحضور والفتي كل النضال يا نسيج من الجبال الملامح تبتلو وجهها بدر البدور حفله <تصفيق> ومش <تصفيق> <تصفيق>